61, яка у Крім того, то використовується волі комуністичності, на соціалістичному сільської тоталітарних режиму. Крім того, Городець Сергія Іван Чановачка в тому, що передбачає першої статті 11 приємно, тобто поширення публічних закликів та висловлювань до підтримки рішень та дій держав-агресора до невизначеного коло осі мережі інтернету. Сергій Городецький свою провину визнав у повному обсязі. Я чую, що не що чого вас визначив. Ви свою провину не знаєте, так, да. у повному обсязі. Так, показы суду Владимиру. Значит, будут будут показания, только нам все надо маленько параллельно, что именно это вообще в позицию связный.